Okay, Assalamualaikum Welcome back to my channel AA Studio Sudah lama tak buat video bosko. baru nak buat video So hari ni aku nak cerita pasal Menteri Kesihatan Kedijang Geludin Atau dia kena sebagai KJ Menai PRU15 Intro Okey guys, sebelum tu aku nak minta maaf sebab aku punya kamera sebelah sini. Aku pun tak tahu macam mana nak adjust sebab aku guna phone. Aku baru start buat balik YouTube. So, harap kau orang support. So, hari ni aku cerita pasal uh, KJ lah. Dia beritahu bahawa uh, beliau akan bertanding di kerusi yang sebelum ni, PRD 14. Yang dimenangi oleh parti pembangkang. That's me, bukan Rembau lah. Okey, beliau yang juga penyandang kerusi, uh, kerusi Parlimen Rembau eh. Sebelum ni tak tahu sama ada... Bila dia hantar di kursi selamat ataupun tidak Jadi KJ memberitahu dia akan terima dan sahut cabaran Sekiranya uh, dia dipaksa bertanding di uh, parlimen atau kursi parlimen yang Sebelum ni PRU 14 ataupun 13 yang amno kalah That's mean uh, tradisi, kursi tradisi Bapak Keralah Okay, sebab apa dia nak bertanding? Uh, sebab apa dia terima uh, sahut cabaran? Sebab dia cakap sekiranya semua ahli parlimen amno ataupun BN Nak bertanding di kursi selamat saja. So, objektif ataupun matlamat uh, UMNO atau BN itu sendiri tak pergi secara meluas. Ha. So, dia okey. Demi parti yang tercinta dia, ambil cabaran tu. So, korang rasa eh, KJ akan bertanya di kursi mana? Parlimen mana? Sebab dekat Negeri Sembilan ada 8 tak silap aku. So, jadi kursi BN sebelum ni adalah uh, Jelebu, Jempol dan Rembau lah, uh, KJ. Dan pembangkang sebelum ni adalah Seremban, Kuala Pilah, Rasah dan Tampin. Serembang dipegang oleh DAP Kuala Pilihan Bersatu Rasa before DBN lah And then rasa DAP juga Port Eason, Anwar Ibrahim Legend lah Port Eason Tampin Amanah Rasanya sebelum ni paskot So, kau rasa Antara 4 Ataupun lima uh, Parlimen tu Mana yang KJ Boleh bertanding Atau boleh menang Rasanya Serembang Masa tak kot Serembang sebab Seremban kerusi tradisi DAP. Rasanya kalau boleh bertanding eh. KJ. Kuala Pilah. Rasanya boleh. Sebab bersatu. Boleh bertanding dengan Melayu-Melayu lah. And then. Tampin. Ataupun port decent. Kalau Anwar. Chow pergi ke Tabun. Berjumpa. Peja At -Sumo. So. Itu sahaja. Hmm, ulasan. Kompekongsian aku pada malam ni. Aku harap korang support. Dan jangan kecam. Sebab ini first time aku buat macam ni lah, sebab aku dah lama tak buat video, biasa buat video news yang tak ada, tak ada cakap eh. so, tolong support untuk aku teruskan, sebab aku minat, tapi tak ada tak ada talent yang bagus lah so, Assalamualaikum dan selamat malam